إذا تحلى بروح المسؤولية وتعامل مع الناس بأمور والأخلاق والأعراف وقيم المسؤولية هذا أعور وسنمله له إذا جلدت عنها هذا أعور هذا أبني وأبن كل شيء للأسف الشديد الذي حصل خيب لما الشهداء الشهداء كلهم يباتوا يريدون العدوان ويضحون هذا شيء مهجم جدا اجتماء الشهداء يجب أن نحافظ عليها الناس صمدت كل شهر الليبني صمدت ما صمد من أي أن نحصر هذه البلطية هذه البلطية ليست من قيمنا وليست من أخلاقنا يجب أن يعرف كل مندس كل داخل أن يريد أن يشوهنا بهذه الأخلاق أن عليه هذه ليست من قيمنا وليست من أخلاقنا أبدا هذا أنا أعتبره تصرف فردي تصرف مسيس لكن في هذا المطاف ليس التصرف الذي يلبي تطلعات دماء الشهداء قدموا أرواحا رخيصة من أجل أن يعيش هذا البطل وغيره من ملايين الأبطال في الجمهورية اليمنية من الشباب الناشئين في أمن وإستقرار وفي رعاية وفي من رجل الدولة مش, مش يعني يحس انه وحش رجل الدولة لما يقتل علي ما حصل كان مؤسف جدا وألمني جدا ولم يرتاح ضميري الا لما وقفت هنا وأعتذرت امامه اخي سامح في الحكي الشخصي لكن في حق الدولة الموضوع له. انه تحصل من عملك شكرا